Пора. Але він так на такі асоціації, ну, мабуть, всі знають, як лежить ноги морозні десь там. Роботи на виставці емоційні, каже художниця Запоріжжя, переселенка Любов Миленька. По-перше, це професійна виставка, професійного плакату. Він дуже влучний, він б'є в ціль. Я вважаю, що не знайдеться тієї людини, яка не зможе відчувати тих відчуттів, які відчували художники, коли виконували цей плакат. Виставка показує настрій, яке пережило суспільство за останні два місяці, говорить краєзнавець Сергій Єсьюнін. Оця виставка якраз показує, наскільки от буквально за пару місяців вдалося переварити ті всі події і вилити в такі плакати. І мені дуже сподобалося, тому що в дійсності кожен плакат, тут е, якусь подію, якийсь загальний настрій він подає дуже-дуже змістовно. Дуже за словами художника «Графіка», роботи якого представлені на виставці Володимира Карлосарного, плакат працює через асоціативний ряд. нічого не можна робити, бо потім, потім не плакати. От то муси бути якась, якщо немає тієї асоціації, немає того якогось саме то іначе це буде просто, просто картинка. Плакат показує речі, які домінують у суспільстві. Розповідає художник, ініціатор виставки Яків Павлович. 24 четвертого, другого світ розділився на людей та не людей. Я думаю, що це не тільки моя думка, це думка багатьох людей, і вже ця думка вона фігурує кругом. В мене підтримали і дирекція, і мої колеги підтримали, так що це пішло якось на такому одному диханні. Я думаю, що ця виставка вона сьогодні на порядку денному, і вона не зупиниться тут, в бібліотеці. У мене вже є просьба, щоб в інших організаціях розгорнути цю ж саму виставку, ну, можливо, з якимось там доповненням. Виставку антивоєнних плакатів саме у дитячій бібліотеці проводять тому, що діти виростають на символах і подіях, які відбуваються в країні, каже директорка Хмельницької обласної дитячої бібліотеки Валентина Черноус. Вони всі знають уже людей, які створили цю ситуацію, які причетні до війни, і діти висловлюють побажання, звичайно, щоб війна якнайшвидше закінчувалася. Це подія для нашого міста значна. Це таке швидке реагування наших художників на ті суспільні зміни, які відбулися в нашій країні. І я так для себе думаю, що плакат – це найшвидший формат графічний, де можна показати своє відношення, до, зокрема, до російсько-української війни. На виставці представлені роботи чотирьох наших художників, зокрема Шв Якова Павловича, Миколи Мельничука, Олега Бобровського і Володимира Карварсарного. За словами Валентини Черноус, виставка антимойних плакатів проходитиме до кінця травня. Вхід безкоштовний. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.